У міській ритуальній службі зібралися містяни, друзі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем Василем Гав'юком. Його теща, Наталія каже, ще не знають, як повідомити про втрату його доньці. Це добра, хороша людина. Він дуже любив життя. Він кохав свою дружину Юлю, він обожнював свою доньку Софію, яку мав 1 вересня, вести в перший клас. І наразі ми не знаємо, як їй сказати, що тата вже не прийде. Для нас це дуже така біль, що серце розривається. Останні три роки, зі слів Наталії, Василь Гав'юк працював у житлово-комунальному господарстві міста, де і отримав повістку. Ми був мобілізований, про місяць він проходив навчання в Житомирській області, і за тиждень після навчання він загинув. Це сталося під Бахмутом, четвертого, останній раз, він виходив на зв'язок шостого, він загинув. За словами Наталії, Василь мріє жити у вільній і незалежній державі разом зі своєю сім'єю. Останнім часом він дуже приділяв увагу своїй доньці, наче відчував. Розумієте, від, от наче відчував. От він казав, колись він забрав її з садочка, вони йшли разом, вона зупинила, зупинилася, обняла його і сказала тату, я не хочу, щоб ти йшов на війну і загинув. Це, це дуже боляче. Колега загиблого Оксана Сидору каже, Василь був хазяйновитим та вправним майстром. Він був дуже звичливий, добрий, дуже розумна людина. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалися із ще одним військовослужбовцем, 38-річним Русланом Ткачуком. Дядько загиблого Юрій Стецюк говорить, із Русланом провели все дитинство у селі разом. Жили на одній вулиці. Моя бабушка, його нянчило, коли його бабушка ходила на роботу. Я його нянчив. Я був трошки старший, він трошки був молодший. Я його нянчив. Він, коли мене бігав з аренем, хороший, не жорсткий. Такий він був. Парень, з одної сторони, він був правильний, правильний був. На війну, каже чоловік, Руслан Качок пішов добровольцем. Синого року я їхав з ним з роботи. Він їхав теж електричкою в село. Він сказав, дав мені руку і сказав, може, ми, каже, последній раз, мені через два дні воєнкомат, каже, може, ми останній раз бачимося. Я йому кажу, Руслан, каже, ну, що ти там це от розказуєш? Це був все-таки останній рік. Так, останній раз я його так і побачив. Відчим загиблого Павло Драч згадує Руслана у дитинстві. З його мамою зійшлися, Руслану було півтора року. З ним я прожив. 15 років. Да, трохи вреднуватий, бо в школу вона не ходила. Я ходив постійно в школу. За словами Вітчима, у загиблого залишилась дружина, донька, мати та брат. Поховали обох військовослужбовців на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.